עכשיו בשבילכם בעלים יקרים שלי אני יודעת שיש דבר שהכי סנוע לכם שזה האישה באה כל שנה או שנתיים והיא אומרת אני רוצה לשפץ ולהזיז ולשנות משהו בבית כי משהו לא נראה לי וזה מה שיפה בפנקשוי ברגע שבודקים הבית ומסדרים כל דבר האישה לא רוצה לשנות שום דבר יותר, כי היא יודעת שאם היא תזיז מילימטר לפה או מילימטר לשם, היא תדעה שזה בצורה כזאת או אחרת של כל אחד מבני הבית, הילדים שלה וכן הלאה, ואז גם חוסך לכם את ברמת השנים קדימה. כלי חובה בכל בית, זה, זה מה שאני, יש לי להגיד.